Pushe! Pushe mund të jetë krybëll! Aje mirë, masa mune? Aje i bërëz përten, mos dëvsh një helë! Shë që aje pas kaftësi të mira! Solmone! Si kam mundsi, kush 300 je? Un jam luftetari i par i Klanit Dark. Dark e to mume. Eguptoi, a është kjo fuqia me Rugan? Në kët rast, le të shojmë se sa do të pëlqesh këtë. Sfarda është e gjitha këtu. Merë. De unja që e të luftë të gjithashtu këkëk Ej, mu se më bëshmë vetën Masa më në e Ti? <laughs> Takagoga, qëfar vendi interesantë Unë dë t'i afund klanit datë në këtë vendi cili erdi është lëvizje shkatrruese por shiko këtë Hë Hë Hey Masamune <laughs> Baho Ford Masamune I 7.50 A mund është të mbroj si që duhet klanin date? Unë dhe të mbroj klanin date Unë jam lideri i 7.50 i klanin date, ma sa mune Unë dhe të mbroj klanin date <laughs> Gozenzo gataj Gozenzo gataj Kjo është? Ko është dreqin jeti? Nuk përbënfar efekte ka i Si. Në këtë sezon pranë veror Vje një tjetër sezon pranë veror Kjo do të jetjeta ime Si këto qërëshi që lullëzojnë Të haruar edhe të shduburërës dhe i dheu Kjo që më të regove ishte vërtet interesante E, e, e. E? Më në fundus gjodhe, o gjumash Kjo vetëm gjoh elmove, po t'i dole jash duke u lotur gjithë në atën Dhe më pas për fundove i sëllmuar Ti u mërë e marë miku përparë se u të uvej të shëroj më mirë Si një lider, klani duhet të dish më mirë Përpishë të me ndosh pak për ata që jetojnë me ty Nëse një qëka të ndodhë dhe para fushatës, së të për do të bënim? E, e kuptoj, je pak e rënjë, mund të le vizish pak t'lujtëm? Ha? Gjerozit qëka një qërë ti, nuk t'lujt e fërës do një që të vëmuret e bënjë! He, zotë në rojë. I fillim t'i duhet të hash, asë vakti të në t'gatua një qëka të shishme nga gjerët e malit mësa mune. E... Qëfar është mësa mune? Dhe është duha Kjo është pak si shumë, por... Kipo, thua që nuk e ha do të qithë këtë? Për momenti nuk kam ende, Orex. Por kam një idejë, mund të ndash këtë vakt me disatë të tjirë, Mego? Haa... Mego? Aaaaaa! Ha! Pra ndajtë me mund që ti nuk bësh ma o debil! Kë putaliku dhe ignoranca jote, këllo për të të shëruar! Nuk jem regull ti! E, po, ajtë herë... Nese ja, do e lia kështjelë ndyrë në fushatin ti me të parë, nuk do të kisht arshtu e pëse do e ndaja këtë vakt me të tirët, më bëhe qefi që ti e shqetsuar për mua me go, por... Shë... Shëpër për fitë, Valë... Nuk jam e shqetsuar për të mësa mune... Kishtë po me ndojë se cila është më mirë për klanin... Hmm... Hë... Në regull... Gacishtë, pëmë qërë dërë nga budala lëqet e tua... Hë... Ja i do lasërish Pse gjithmon unë e ne vrikoj s'megon? A? A s'një nga këto nuk shkëlqen? Qëfar ndodhja të natë? Meri u ganit! është imi! Faktik ishtë a i, dinte diçka rreth meri u ganit. Pa e së gjitha shkyruzu filloj të shkëlqen të? Hmm... hmm. Vlatsko, mundesh një moment? E kodiro, për çfarë jeni vrikosur kështu? Yë. A mund? Ai, nuk e kam çaj kur përdor gjilporën. Kila atmosfera. A nuk jeni në një gjë vllaçko? Ajo gjithmojnë nuk ka qenë mirë me qepjen Jo, jo, jo dhe ashkesh Ajo për kujdis e të përruar nga motër Mego E që përfusatën të në të parë Uuu, e kuptova, pra kjo ishte gjitha Mego ha? Ha? Mego, më falqë nuk thash, gje, por... pa, të thash gjë, por Pësa mëne? Nëse të nevujtë të të ndi me punët e shtëpis Ndi u e hapur për të më pyetur Nisa ton që por atë kur nuk duhet të bëjnë punë shtëpje bo, bo, bo, bo! Por unë Masa mune, nuk jam kur me këtë mendim medioker hmm? Qëfar është kjo, ne nuk kemi mjaftu e shumë material Këtë vetohem, këtë ti nuk bësh ma Tani po që u futat e lasheve Volla, qëko, ti nuk ka kuqenë në të bërte zemë në një vajtë më re Asha i ka të drejtë, por unë nuk e kuptoj ha? Kjo është Mëndzir nga Rusuvi Më nëzirë të e muaj që thashtu wow! <coughs> <coughs> Ha? Ti e lideri shtë atë mëdhjeti klanet? Seriozisht sa e vrashtu të reguar ujnë Ajo thish dërzoj rruzullim për pas një shpjegim As njerë nuk du t'i kuptoj si si ti përdor ato Dhe përta përfunduar, a i që është përkra meje është nipi im. Ti sërish duke ishqe njetë plakush i rëndomt. <laughs> turpi nipit është dhe turpi gjyshit. Ishte me të vërtet e pavlerë që të isha përkra teje. Nëse vazhëm të qëndroshin e vrikosur, pesion një gjaku do të rritë e të sërish i dashur plakush. Qëtësi, do të tragoj se si, si ta paguash turpin e nipit, djallosh. E, e, qëfarë? Kërkoj ndjesë për vonesën, unë jam lideri i dhjetë të fisit date, u gjimune. Munden të prezentojnë dhe unë gjithashtu, unë jam lideri i dymbëdhet i klanit date, shigemune, gëzëm që të njohë i dashur pasardhës. Tije i dhjetë, i dymbëdhet, me të vërtit? Duke përfshirë babajnë të ndë. Këtu kanë qënë gjashtë të mbëvet lidera klanit o familjes date të cilët kanë brojtur këto vend që nga filimi, masamune, ko të fundit është dënë meriugani nga zotu jënë brojtës ruin. Në mënyrë që të mbrojnë qytetarë dhe familje në date, ne kemi marur fuqin për të thëritur paraartësit në qfar do gjendje të vështirë. Si paraartësit dhe tu, duke mbrojtur këto gjenerata me ty është puna jonë. A të herë, për desa nga thërit e kë Të vetë jetë në një problem, apo nuk është kështu? Mos hezitohë, mund të pësësh. Pra të herë, si pas te, nuk kam në një mënyrë direkte që të kuptosh zemrën e dikuit. Tani, nëse duhet të apër sëris, mund të ketë në një libro rreth kësaj. Nuk pe kuptohën si të vetë. Personin në fjallë është që femër, dhe që një të rept medikë kështu, mund të mos ketë kimi. Atërë qëfar duhet të Atër, që bëjmë? Yeah. Pëhuj yeah. t Dhe ngrija mjekrë Ti drejt për drejt Ti ngri mjekrë? Qfaj lë vizje mediokrën? Përprizuese, apo jo Vajzat agresive kështu të rajtohen? Kjo është pika i duhur Porre, sërëzishtë e keni? Po, përna vërnë në vërprim Sa një kërasin, djelosh Momenti i duhur A, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a E ainda me vai morrer, mas a mone. E ainda me vai morrer, nunca mais dintexem. Se realmente que são para parar o ataque, que biena tirai na ososos. Tô, tô, tô, tô, tô. One your aunt. Os osos. Nga kënë gjerë kështu mërë, të qënë! Pajs njëndite të okay keqe, vjen një tjetër. Por unë di diqka, më shumë nga sekreti me Ryugani tashmë. Unë mendoj se kjo dhe të tho që para arsit e mi edhe që si kur të vinë, nuk dhe të je gjithë mundi muese. Masamune, E? A kemi për fursatën e parë është gjendosur. Do të nisemi për dy ditë. Së është shpëjtë. He, Budala. Hë? Mego, qëfar është? Unë po përgatitën për njësër, për është disi... E, dikto. Një punim dore. është vë tëra më samunës. Hë, hë. Unë me ndoje që ti të qindruje pak më shumë, por është përfolu se do njëse në shpej dhe unë jam akë nervoz dhe. Unë që tova që ta përfundoja, pra është përke pa përpunuar dhe jo e mirë. E kërë e më një për fatë të mirë. Mësë shetë të, unë jam e sigur që është kërët si të bekuar. Pra bon <laughs> e fejtë i shëndron bitë të. Nego, shumë falemi ndëgërit. I sërishë po e lëbëna të fitur dhe ndrojtur që qesh. Të fersa apo të e par, nuk mund të përmbash nga frika po konfuzimi për parat e tejes. Në kores si këto ti duhet të qeshësh. Unde ta mbre fshatin masamune? Çto do bëj më të mirën tënde. E kuptova.